Это означает, что перемещают, ну, как комендантский час, все ограничения с этим связаны. Прошу запланировать объезд города через. У нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там, экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена. Если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных случаях нет. Значит, у нас там три международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, то есть, честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там, выгулять собаку можно, недалеко около дома, дети во дворе тоже можно, просто старайтесь находиться дома. В Миколаєві тривало комендантську годину, оголосили о 12 -тій. Люди почали готуватися до проведення вихідних. На мосту утворилася пробка з тих, хто бажає провести ці дні за межами міста. Звичайно, порожні у прифронтовому Миколаєві дороги 5 серпня заповнив транспорт. Рух регулюють поліцейські. Збільшилась кількість покупців в магазинах. Люди закупають їжу та воду, аби провести вихідні вдома. Олександр розповідає, що до оголошення дводобової комендантської години поставився спокійно. З міста їхати не планує. З дружиною заїхав у супермаркет, придбали продукти. Трохи м'ясного, трохи солодкого, жінка вагітного на сьомому місяці, трохи фруктів, всього такого. Крупи вже є. Денис, навпаки, збирається їхати з міста. Вихідні планує провести із своєю релігійною громадою. В магазині придбав ящик Морозова. А я виїжджаю загорі. А чому ви вирішили поїхати? А У нас там нові ну, служення будуть проходити в церквах. Наталя підтримує закриття міста. Сподівається, що такі заходи допоможуть досягти миру. До магазину прийшла, аби запастись їжею на кілька днів. Ну, треба закривається в магазин, треба щось їсти. А що купували, які продукти? саме таке необхідне Печиво і молоко, собака в нас зимої взяли йому -сир. там групи. Хліб казала, що ще, що ще взяли Ну Таке все необхідне, що сметану взяли і, і, і сиру поїсти. Все буде добре у нас.